بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہمارا مختصر القدوری کا پانچواں سبق ہے اور پانچواں سبق ہم کتاب و سے شروع کریں گے دیکھیں سلاد کا لوغی معنی ہے دعا اور سلاد کا اصطلاعی معنی ارکان مخصوصہ کا مجموعہ ہے یعنی ارکان مخصوصہ کا افعال مخصوصہ کا اوقات مخصوصہ میں ادا کرنا جیسے قیام رقو سجود ان سب کو نماز کہتے ہیں نماز کا حکم کیا ہے نماز ہر مکلف پر فرض عین ہے لہذا اس کا منکر کافر ہے اور اس کا سستی سے چھوڑنے والا شخص فاسق ہے نماز یہ عبادت بدنیہ محضہ میں سے ہے کیونکہ عبادات کی تین قسمیں ہیں نمبر ایک عبادت بدنیا نمبر دو عبادت مالیہ نمبر تین عبادت بدنیہ و مالیہ کا مرکب مرکبیہ عبادت بدنیہ میں صرف نماز ہے اور عبادت مالیہ میں جیسے زکوٰۃ صدقات عشر ہیں اور عبادت مرکبیہ یعنی جو ان دونوں کے مرکب ہوں اس میں حج ہے عبادت بدنیہ کا حکم یعنی کسی کو نائب بنا کر اس سے بالکل کرنا جائز نہیں خود کرے گا اس کی جگہ پر اس کا نیب نہیں کر سکتا عبادت مالیہ اس میں نیابت جائز ہے یعنی اگر خود کسی کو دے دے کہ تم میری طرف سے یہ ادا کر دو تو ادا ہو جائے گی اور مرقبیہ جو ہے کہ اگر قادر نہ ہو تو جائز ہے اور اگر قادر ہو تو تب جائز نہیں ہے یعنی خود اس اب عبادت کے حج جیسی مقدس عبادت کے ادا کرنے پر قادر ہے تو اپنا نائب نہیں بنا سکتا اور اگر قادر نہیں ہے تو تب نماز بنا س... تب اپنا نائب بنا سکتا ہے دیکھیے ذرا عبارت کو اول وقت الفجر اذا طلع الفجر السانی وهو بیاض الموت ریزو فی الفوقی و آخر وقتی الشمس أول وقت اولتی ازا ذالی شمسر دیکھیں ذرا کی بار سوا, سوا فاي ذوالي وقال ابو بوسف الله تعالى اذا صار ظل كل شيء مثلي مثله اول وقت العصر اذا خرج وقت الظهر على قولين واخر وقتها مالم تاغ ربی شمس و اولوقت المغرب اضاغا ربط شمس و آخر وقتی ہاں مالم تاغیب شم شفق و وہ البیاد الزی یف الفوقی باد الحمرطی عندہ بحنی فتح رحمہ اللہ تعالی ذرا دیکھیے اس کو یہاں سب سے پہلے اوقات کو اقوات سلاد کو بیان کر رہے ہیں سب سے پہلے فجر کا وقت بیان کیا ہے فجر کی نماز کا اول وقت اذا تلا الفجر ثانی کہ جب فجر ثانی طلوع ہو یعنی صبح صادق جب طلوع ہو اور وہ فجر ثانی کیا ہے وہ البیاد المحتریس و فلافقی وہ روشنی ہے جو پھیل جائے افق افق کہتے ہیں آسمان کے کنارے کو وہ پھیل جائے اور اس کے بعد اندھیرا نہ آئے اور وہ روشنی پھیلتی چلی جائے اس کو وہ بیاد الب محتریزلوف الافق کہتے ہیں وہ آخر وقت یہاں اور فجر کا آخری وقت جو ہے لم طلوع شمس کہ جب تک سورج طلوع نہ ہو یعنی قبلہ طلوع سورج کے طلوع ہونے سے پہلے پہلے فجر کی نماز ادا کی جا سکتی ہے اور آگے ظہر کا وقت بیان کر رہے ہیں اول وقت ظہری ظہر کا اول وقت اذا زالت شمسو کہ جب سورج ڈھل جائے زالت کا معنی سورج ڈھل جائے یعنی زوال کا وقت جب ختم ہو جائے وہ آخر وقت یہاں اور زہر کا آخری وقت اس میں اختلاف ہے امام ابو حنیفہ اور صیبین کے ندی ان ابی حنیفہ تو رحمہ اللہ تعالیٰ امام ابو حنیفہ علی رحمہ کے ندی جب اذا سارا ذلوکلّہ شعیل مثلئی ہی کہ جب ہر چیز کا سایہ دو مثل ہو جائے سایہ اصلی شوافی الضوالی سایہ اصلی کے علاوہ یعنی زوال کے سائے کے علاوہ جب ہر چیز کا سایہ دو مثل ہو جائے گا تو اس وقت ظہر کا وقت ختم ہو جائے گا اور عصر کا وقت شروع ہو جائے گا وکال ابو یوسف و محمد رحمہ اللہ تعالیٰ صحبین علی رحمہ فرماتے ہیں اذا سارا ذی القل شعین مثل ہو کہ جب ہر چیز کا سایہ اس کے ایک مثل ہو جائے تو ظہر کا وقت ختم ہو جائے گا دیکھیں ظہر کے اول وقت میں تو اختلاف نہیں ہے کہ ظہر کا اول وقت کب شروع ہوگا ظہر کا اول وقت جو ہی زیوال کا وقت ختم ہوا تو ظہر کا اول وقت شروع ہو گیا اب ظہر کا آخری وقت کیا ہے جو ظہر کے آخری کے وقت میں اختلاف ہے وہی عصر کے ابتدائی وقت میں بھی اختلاف ہے یعنی امام ابو حنیفہ علی رحمہ کے ندیک مثل ثانی پر ظہر ختم ہوتی ہے اور سیبین کے نزدیک مسلے اول پر ظہر ختم ہوتی ہے اور دیکھیں ہم نے کہا نا زیوال سے وقت شروع ہوگا زیوال کسے کہتے ہیں زیوال اس وقت کو کہتے ہیں کہ جب ہر چیز کا سایہ کم ہوتے ہوتے رک کر دوبارہ بڑھنا شروع ہو جائے تو یہ زوال کا وقت ہے تو جس وقت وہ سایہ رک جائے اس وقت کو نسف نہار بھی کہتے ہیں اس وقت کو, کے اندر جو سایہ ہوتا ہے اس کو سایہ اصلی یا پھر اس زوال بھی کہتے ہیں اور جب وہ سایہ بڑھتے بڑھتے کسی چیز کے برابر ہو جائے یہ سایہ اصلی نکال کر اس کو مثل اول کہتے ہیں اور پھر بڑھتے بڑھتے جب اس چیز کے دو گناہ ہو جائے تو سایہ اصلی نکال کر یہ اس کا مثل ثانی ہو جائے گا تو یہ ظہر کا وقت ہے اور آگے فرمائے کہ اول وقت اول وقت العصری ادا خارہ جا وقت ظہر القلّ ظہر کا عصر کا اول وقت کہ جب خارج ہو ظہر کا وقت دونوں قولوں کے مطابق یعنی امام ابو حنیفہ علی رحمہ کے قول کے مطابق اور صحبین کے قول کے مطابق یہاں ظہر کے آخری وقت میں جو فتویٰ ہے وہ صحبین کے قول پر نہیں ہے بلکہ امام ابو حنیفہ علی رحمہ کے قول پر ہے کہ جب ہر چیز کا سایہ دو مثل ہو جائے تو اس وقت ظہر کا وقت ختم ہوگا اور عصر کا وقت شروع ہوگا اچھا عصر کا آخری وقت کیا وہ آخر وقت وہ لم تغرب شمس کے جب تک سورج غروب نہ ہو یعنی غروب شمس سے پہلے پہلے عصر کا وقت ہے تو آگے فرمائے کہ اول الوقت المغرب مغرب کا پہلا وقت اذا غابت شمس کہ جب سورج غائب ہو جائے جب سورج غائب ہو جائے اور وہ آخر اور مغرب کا آخری وقت ما لم شفا کو کہ جب تک شفق غائب نہ ہو شفق کیا ہے وہ البیاد الزی یار الفلف اباد الحمرۃۃ حنیفۃۃ رحمه اللہ تعالی وہ سفیدی ہے جو دکھائی دے افق میں سرخی کے بعد امام ابو حنیفہ علی رحمہ کے نزدیک وقال ابو یوسف و محمد رحمه اللہ تعالی اور امام ابو یوسف اور امام محمد رحمه اللہ فرماتے کو وہ الحمر شفق وہی سرخی ہے سرخی کے بعد والی سفیدی نہیں بلکہ وہی سرخی ہے اب دیکھیں مغرب کے ابتداء جو وقت ہے وہ غروب شمس ہے اور مغرب کی جو انتہا ہے وہ غیبوبات شفق پر ہو جاتی ہے باقی شفق کی تفسیر میں اختلاف ہے امام بحنیفہ علی رحمہ کے ردیق شفق افق پر نمایاں ہونے والی اس سفیدی کو کہتے ہیں جو سرخی کے بعد ہو اس کو شفق ابیز بھی کہا جاتا ہے اور صحبین رحمہ اللہ کے نزدیک شفق افق پر نمایاں ہونے والی اس سرخی کو کہتے ہیں جو غروب کے بعد ہو تو امام ابو حنفا علی رحمہ کے نزدیک نماز مغرب کے وقت کی انتہا شفق ابیز کے ختم ہونے پر ہے اور صحبین کے نزدیک نماز مغرب کے وقت کی انتہا شفق احمر کے ختم ہونے پر ہے آگے عشاء کا وقت ذکر کیا ہے دیکھیے ذرا دل... فرمائے کہ اول وقت لائشہ داغاب شفق عشاء کا پہلا وقت یہ ہے کہ جب شفق غائب ہو جائے اور یعنی جو مغرب کا جو پچھلی نماز کا آخری وقت ہوگا وہ اگلی نماز کا پہلا وقت ہوگا اعتبار سے وہ آخر وقت یہاں معلم تطلو الفجر ثانی اور عشاء کا آخری وقت کے جب تک طلوع فجر فجر ثانی نہ ہو یعنی صبح و صادق کے طلوع ہو جب تک صبح و صادق طلوع نہیں ہوتی صبح و صادق تک عشاء کا آخری وقت رہے گا عشاء کے ابتداء میں وہ ہم نے کہا اختلاف ہے جو مغرب کی انتہا میں ہے اور انتہائے طلوع صبح و صادق پر ہوتی ہے اور ابتداء میں یہ اختلاف امام ابو حنیفہ کے نزدیک شفق ابیز کے غائب ہونے جانے سے اور سیبین کے نزدیک شفق احمر کے غائب ہونے سے ابتدا ہوتی ہے اور اس کی انتہا وہ صبح و صادق پر ہوگی باقی وطر کا وقت کیا ہے ذرا دیکھیں اول وقت الوطر بعد الاشا اور وطر کا اول وقت وہ عشاء کی بعد ہے اور اس کا آخری وقت جب تک طلوع فجر نہ ہو یہ وطر کا ابتد... یعنی ف... وتر کے بھی ابتدائی وقت میں وہی اختلاف ہوگا جو مغرب کے انتہائی وقت میں اختلاف ہے شفق ابیز اور شفق احمر کا اور اس کا آخری جو وقت ہے وہ صبح و صادق پر ہے لیکن اگر کوئی بھول کر پڑھ لے تو اس کی لیکن اشاع سے پہلے وطر پڑھنا جان کر جان کر جاج نہیں ہے لیکن اگر عائشہ سے پہلے اگر کسی نے بھول کر وطر پڑھ لیے ہیں تو ادا ہو جائیں گے کیونکہ صیبین کے یہاں چونکہ وطر عائشہ کی سنت ہے اس لیے ان کے ہاں اس کا مستقل وقت بیان کرنے کی یہاں ضرورت نہیں کی یعنی یہ عشاء وطر جو ہیں اگر صہبین کے قول کے مطابق اگر کسی نے پڑھ لی تو اس کی گنجائش ہے لیکن افضل اور بہتر وہی ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد ہی وطر پڑھے جائیں اور وطروں کا وقت وہی وقت ہے جو وقت عشاء کی نماز کا وقت ہے آگے دیکھیے ذرا آگے فرمائے کہ وہ یوستحب الفار بالفجر اور مستحب ہے اسفار کرنا فجر کی نماز میں اشفار کہتے ہیں روشنی کرنا یعنی فجر کی نماز کو خوب روشن کر کے پڑھنا یہ مستحب ہے گویا کہ یہاں سے اوقات استحباب کو اوقات سلات استحباب کو بیان کیا جا رہا ہے و ابراد البع بظہر اور ٹھنڈا کر کے ظہر کو پڑھنا گرمیوں میں و تقدیم محافشتہ اور زہر کو جلدی کر کے پڑھنا سردیوں کے اندر یعنی گرمیوں کے اندر ٹھنڈا کر کے تاخیر سے پڑھی جائے اور ابراد یعنی مثل اول سے اتنی پہلے نماز شروع کی جائے جس وقت نمازی سائے میں چل کر آ سکیں اور موسم بہار خزاں اور سردیوں میں تاجیل افضل ہے یعنی وقت ہوتے ہی فورن پڑھ لی جائے اور اسی کے ساتھ وہ تاخیر العثر اور عصر کی نماز کو تاخیر سے پڑھنا یہ افضل ہے جب تک کہ تغیر شمس نہ ہو یعنی معلوم یہ تغیر و شمس کہ سورج کے تبدیل ہونے سے پہلے پہلے عصر کی نماز کو پڑھ لیا جائے یعنی سورج اتنا زرد نہ پڑ جائے کہ اس کی طرف آنکھیں کھول کر آسانی سے دیکھا جا سکے یہ ایک آسان تعریف ہے آگے فرمائے کہ وہ تاجل المغرب اور مغرب کو جلدی پڑھنا مستحب ہے و تاخیر الشاعی الا ما قبل سلوسل اور عشاء کو مؤخر کر کے پڑھنا افضل ہے رات کے تہائی حصے سے پہلے پہلے تک یا رات کے تہائی حصے سے پہلے پہلے یعنی نماز عشاء میں سردیوں کے موسم میں سلوس لائل تک تاخیر کرنا افضل اور نصف لائل تک تاخیر کرنا مباح اور آخر لیل تک تاخیر کرنا یہ مکرو ہے اور وطر کی نماز کے متعلق کیا حکم ہے وہ یس تحب و فلوطر لمََ یا يال اللہف الصلاۃ آخر الوطر ال آخر اللََ اور مستحب ہے وطر میں لمن اسش کے لیے کہ جس کو جس کو امید ہو رات کی نماز کے ملنے کا تو وہ مؤخر کرے وطر کو آخر لیل تک بس اگر اس کو نہ ہو تو اب فرمایا کہ وہ کیا کرے وہ وطر پہلے پڑھ لے یعنی کیا مطلب یعنی اس شخص کے لیے کہ جو مانوس ہو سلاط لیل کا یہ موخر کرے اور وطر کو آخر لیل تک اور اگر نہ اعتماد ہو بیدار ہونے کا ولا یس قبل انتباہ ہی اوترا قبل نعم تو اب وطر پڑھ لے قبل النوم سونے سے پہلے دیکھیں نماز وطر میں اگر کسی آدمی کو اپنی نیند پر آخر لیل میں بیدار ہونے کا اعتبار ہو تو اس کے لیے آخر لیل میں وطر پڑھنا افضل ہے اور اگر اپنی نیند پر اعتماد نہ ہو تو پھر نیند سے پہلے پہلے وطر پڑھ لینا افضل ہے اور پہلے پہلے پڑھ لینے چاہیے آگے دیکھیں آگے باب الزان اذان کا لغوی معنی ہے العلان اعلان کرنا اور اذان کا اسطلاحی معنی کیا ہے اعلام مخصوص مخصوصاً اعلیٰج ہی مخصوص بال الفاظ مخصوص اے مخصوص اعلیٰ مخصوص بے الفاظ مخصوص خاص قسم کا اعلان خاص قسم کے طریقے پر خاص قسم کے الفاظ کے ساتھ آگے سب سے پہلے اذان کا حکم بیان کر رہے ہیں الآذان و سنت الاصلاط الخمس ول جمعہ تم دو نما ولا ترجیح آفی اذان سنت ہے پانچوں نمازوں میں اور جمعے کے لیے نہ کہ اس کے علاوہ یعنی اذان نمازوں کے لیے اور جمعے کے لیے سنت ہے اور اس کے علاوہ کے لیے سنت نہیں ہے آگے فرمائے کہ ولا ترجیح فی فی اور نہیں ہے ترجیح اس اذان میں کیا مطلب ترجیح کا یعنی حنفیہ کے ہاں ترجیح العزان مسنون نہیں ہے درجی کہتے ہیں شہادتین کے چاروں کلموں کو دو مرتبہ اس طرح کہنا کہ پہلے چاروں کلموں کو ایک مرتبہ آہستہ آواز سے پھر دوسری مرتبہ چاروں کلموں کو ایک مرتبہ بلند آواز سے کہنا یعنی پہلے ارشد اللہ الہ الا اللہ ارشد اللہ الہ الہ اشد محمد رسول اللہ اشد الحم محمد رسول اللہ ان کو دھر آہستہ آواز میں کا۔ پھر اس کے بعد ذرا بلند آواز میں اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ, اللہ, اللہ یہ ترجیح ہے پہلے یعنی شہادۃن کو ایستا پڑھے اور پھر شہادۃ کو بلند آواز سے پڑھے صحبین کے امام ابو حنیفہ علی رحمٰ حنفیہ کے ہاں یہ مصنون نہیں ہے اور اس کے بعد ذکر کیا وہ یزید الفی اذان الفجر باد الفلاح من وخیرمنعم مرت یہاں سے فجر کی اذن کا حکم بیان کیا ہے کہ زیادہ کرے فجر کی اذان میں فلاح کے بعد یعنی حیا الصّہ اور حیال الفلاح کہنے کے بعد الاصلاۃ خیر من النوم مررتا دو مرتبہ یہ الفاظ دو مرتبہ زیادہ کہے الصلاۃ خیر من النوم یعنی نماز بہتر ہے نیند سے یہ کہنا مصنون ہے اور اس کا محل حیا للفلاح کے بعد ہے آگے اس کے بعد قد کا متثلا آگے فرمائے کہ ولاقامت و مثن الزانی اکامت جو ہے وہ اذان کی طرح ہی ہے اللہ عنہ یزید فیحہ باد حل صلاح قد قامت مرتعین مگر یہ کہ زیادہ کریں گے اس اقامت میں حیہ للافلا کے بعد قد کا متسل دو مرتبہ و یت رسلف الآذانی اور تر ترسیل کریں گے اذان میں اور حدر کریں گے اقامت میں ترسیل کا مطلب یہ کہ ٹھہر ٹھہر کر ایک ایک جملے کو ایک ایک لفظ کو الگ الگ کر کے کہنا آزان میں تحدیر کہتے ہیں روانگی کو اور اقامت میں روانگی کے ساتھ پڑھیں گے دیکھیں آزان میں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یوں کہیں گے اور میں کیسے کہیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد اللہ الہ اللہ اللہ الہ اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اس طریقے سے اس کو حدر کہتے ہیں اس طریقے سے اقامت کہیں گے آگے فرمائے کہ وہ استقبل و بہم اور قبلے کی طرف ان دونوں میں منہ کریں گے یعنی اذان دیتے وقت بھی چہرہ قبلے کی طرف ہوگا اور اقامت کہتے وقت بھی چہرہ قبلے کی طرف ہوگا وہ اضافہ لگا الاسلاتی اور وہ اِلسلاتی الفلاحی اور جب اذان دینے والا یا اقامت کہنے والا جب پہنچے اسلاتلا یعنی حیا لصعلا حیا للفلا اس پر حو والا وجہ ہو بئیں تو پھیرے اپنے چہرے کو دائیں اور بائیں اور اذان دے آگے اگلا مسئلہ بیان کر رہے ہوں اذن الفایتی و اذان دے سکتا ہے فوت شدہ نماز کے لیے اور فوت شدہ نماز کے لیے بھی اذان دی جا سکتی ہے اور اقامت کہے وہ اقامت کہے آگے فرمایا کہ وہ انفاطت الصلاوات اگر کسی شخص کی کافی ساری نمازیں فوت ہو گئیں اذا نل پس اس نے اذان دے دی پہلی کے لیے اور اقامت کہی وہ کان مخنفسانی اب دوسری نماز کی ادائیگی میں اس کو اختیار ہے انشا اذن و اقامہ اگر چاہے تو وہ اذان بھی کہے اور اقامت بھی کہے وہ انشا اختصر عال الاقامہ اور اگر چاہے تو صرف اقامت پر اختصار کرے یعنی اگر کئی نمازیں قضا ہو گئی تھیں اب ان کی ادائیگی اکٹھے کر رہا ہے تو اب اس کی مرضی ہے کہ ہر نماز کی قضا کے لیے الگ سے اذان بھی کہے اور اکامت بھی کہے اور اگر چاہے تو صرف ایک اذان دے دے اور باقی کے لیے ہر کے لیے الگ الگ, الگ اکامت کہہ دے یہ اس کے لیے گنجائش ہے لیکن اگر کوئی شخص اذان نہیں کہتا اور صرف اقامت پر اختصار کرتا ہے تو یہ بھی شرن جائز ہے آگے فرمائے و یم بغیو اذینہ و یقین توہر مناسب یہ ہے کہ اذان بھی اور اقامت بھی اعلیٰ تو ان پاکی کی حالت میں دی جائے وہ با وضو ہو کر اذان اور اقامت دی جائے و ان اذنا اعلیٰ غیر توہو غیر وضو ان جازا اور اگر کسی نے اذان دی بغیر وضو کے تو جائز ہے لیکن افضل نہیں ہے اور مکروح ہے یہ کہ اقامت کہے وہ بغیر وضو کے اقامت بغیر وضو کے کہنا مکرو ہے اذان بغیر وضو کے دینا جائز ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اذان کے بعد نماز تک کافی سارا وقت ہوتا ہے اس میں فاصلہ ہوتا ہے اذان اور اقامت کے درمیان تو یہ جا کر وضو آسانی سے کر سکتا ہے لیکن اقامت میں اور نماز کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہوتا اب اگر اقامت بغیر وضو کے کہے گا تو نماز کے لیے اس کو وضو کرنے میں فاصلہ ہو جائے گا اور اس کو صفے توڑ کر جانا پڑے گا تو اس لیے یہ اس کے لیے مکرو ہے یا فرمائے کہ بھی آران دے حالانکہ وہ شخص جمبی ہو جمبی ہونے کی حالت میں بھی آزان دینا مکرو ہے آج کل ہمارے ہاں اذان جو ہے مساجد میں ہوتی ہیں ویسے اصل حکم یہ ہے کہ اذان کو مسجد سے باہر کسی اونچی جگہ پر دی جائے تاکہ آواز دور سے دور تک پہنچے لیکن آج کل جدید دور ہے اسپیکروں کا دور ہے مسجد کے اندر ہی سپیکر رکھ دیتے ہیں اور وہی انتظام کر لیتے ہیں تو ویسے تو جمبے کا مسجد میں داخل ہونا شرم جائز ہی نہیں ہے تو جمبی مسجد سے بہر بھی کھڑے ہو کر اذان نہیں دے سکتا یہ مکرو ہے اس کے لیے اور نہ اذان دے نماز کے لیے اس کے وقت کے داخل ہونے سے پہلے دیکھیں اذان کا جب وقت نماز کا جب وقت داخل ہو تو اس وقت میں ہی اذان دے وقت سے پہلے ازان نہیں دے سکتے اگر کسی نے وقت سے پہلے اذان دے دی تو وہ اذان نہیں ہوگی جب نماز کا وقت داخل ہوگا تو اس وقت کے لیے اس کو دوبارہ اذان دینی پڑے گی اللہ حاف الفجر آئندہ بھی یوسف مگر فجر کی نما اذان امام ابو یوسف علی رحمہ کے نزدیک یعنی امام ابو یوسف علی رحمہ فرماتے ہیں کہ فجر کی اذان جو ہے وہ وقت سے پہلے کہنا بھی جائز ہے لیکن ہمارے ہاں فتویٰ جو ہے وہ امام ابو حنیف علی رحمہ کے قول پر ہے اگلا باب دیکھیں باب شروط الصلاۃ اللطی تقدمہ یہ باب ہے ان نماز کی ان شرائط کے بیان میں جو نماز پر مقدم ہیں یہ باب ہے نماز کی ان شرائط کے بیان میں جو نماز پر مقدم ہے شروط یہ جمع ہے شرط کی شرط کی تعریف کیا ہے مایت وقف و علیہ ہی شعی ولا ید خلوفی ہی یعنی وہ چیز جس پر کوئی چیز موقوف ہو جس پر کوئی چیز موقف تو ہو اور اس میں وہ داخل نہ ہو جیسے نماز وضو پر موقوف ہے لیکن وضو نماز میں داخل نہیں ہے اور ویسے شرط کی آگے دو قسمیں ہیں ایک شرط وجوب اور ایک شرط صحت شرط وجوب ایسی شرط کو کہتے ہیں اگر وہ نہ پائی جائے تو نماز واجب ہی نہ ہو جیسے مکلف یعنی عاقل ہونا بالغ ہونا مسلمان ہونا اگر عاقل ہی نہیں ہے تو وہ نماز کا مکلف نہیں ہے بالغ نہیں ہے تو وہ بھی نماز کا مکلف نہیں ہے مسلمان نہیں ہے تو وہ بھی نماز کا مکلف نہیں ہے دوسرا ہے شروع سیت یعنی شروع سیحت ایسی شدت کو کہتے ہیں اگر وہ نہ پائی جائے تو نماز واجب تو ہو جائے مگر ادا نہ ہو جیسے نیت نماز شروع کر نماز کی نیت ہی نہیں کی صورت کے اندر نماز فرمائے کہ نماز ادا نہیں ہوگی نماز واجب ہے اس پر لیکن اس شرط کی پائے جانے کی وجہ سے اس کی نماز نہیں ہوگی جی ذرا دیکھیے یجب عال المسلی واجب ہے نماز پڑھنے والے پر آئیں یقدم و من امن الحداسی ولنجاس ما مقدم نہ ہو کہ مقدم کرے طہارت کو احداث سے اور انجاس سے جیسا کہ ہم نے پیچھے بیان کیا یعنی کیا مطلب یعنی حدث سے بھی پاک ہو اور نجاست اگر جسم پر یا کپڑے پر کسی جگہ پر نجاست لگی ہوئی ہے تو اس سے بھی وہ شخص کیا ہو پاک ہو آگے فرمایا کہ اور اس کا چھپائے اپنے سطر کو و یس تو آؤ کہ چھپائے اپنے سطر کو آگے سطر ہے کیا بال عورتوں میں راج مرد کا سطر ماتا تو سرت الر رقباتی وہ ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنے تک ہے ولا عورت رقبت عورت گھٹنا صطر میں داخل ہے دون و ناف ستھرے میں ناف سطر میں داخل نہیں ہے یعنی مرد کا جو سطر ہے ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنے تک گھٹنا سطر میں داخل ہے اگر گھٹنا زہر ہوگا تو نماز نہیں ہوگی اور یہ صطر وہ ہے کہ جس کا ہر وقت چھپانا صرف نماز میں نہیں بلکہ غیر نماز میں بھی چھپانا ضروری ہے جیسے ہمارے ہاں گرمیوں میں آج کل مرد حضرات چھوٹے سے نیکر یا چھوٹے پائجامے کچھے پہن لیتے ہیں جس سے ان کا گھٹنے ظاہر ہوتے ہیں اور وہ مستقل گناہ گار ہوتے رہتے ہیں گناہ کبیرہ کا شکار ہوتے رہتے ہیں تو اس وجہ سے گھٹنوں کا چھپانا بھی ضروری ہے اگر عورت کا صطر کیا ہے وہ بدن العورت الحرۃ کلوحا عورت دیکھیے بدن المرا عورت کا بدن آزاد عورت کا تمام کا تمام بدن سطر ہے اللہ وجہہ کفیہ مگر اس کا چہرہ اور اس کی ہتھیلیاں یعنی نماز میں اپنے سارے بدن کو چھپائے گی ہاں البتہ چہرہ اور ہتھیلیوں کو نہیں چھپائے گی وہ ماکانہ عورتن من الرجل اور وہ جو سطر ہے مرد سے فہو عورت من الامتی وہی سطر ہے لونڈی سے وہ بتنوہ و عورتن ما ی سے واہ ظالی کا بن تو فرمائے کہ اس کا پیٹ اور اس کی پیٹھ بھی سطر ہے باقی اس کے ما سوا وہ اس کا لئی سب عورت وہ سطر نہیں ہے دیکھیں یہاں مرد کا صطر الگ بیان کیا گیا عورت کا صطر الگ بیان کیا گیا لونڈی کا سطر الگ بیان کیا گیا مرد کا سطر ناف سے لے کر گھٹنے تک گھٹنا سطر میں داخل ہے عورت آزاد عورت کا سارا کا سارا جسم سطر ہے سوائے اس کے چہرے اور اس کی ہتھیلی کے اور جو لونڈی ہے لونڈی کا سطر بھی مرد کی سطر تک ہے یعنی ناف سے لے کر گھٹنے تک گھٹنا سطر میں شامل البتہ لونڈی کا پیٹ اور پیٹ یہ بھی سطر ہے باقی اس کے بدن کے علاق باقی جو حصہ ہے مثلا اس کے بازو ہیں اس کی پنڈلیاں ہیں اس کی گردن ہے اس کا سینہ ہے یہ سطر میں داخل نہیں ہے دیکھیے آگے فمل یجید ما یوغیل بہن نجا اور جو شخص نہیں پاتا کسی ایسی شے کو کہ زائل کرے اس کے ساتھ نجاست کو تو نماز پڑھے اس کے ساتھ اور اس کا یا واللم یو اس کا یادہ نہ کرے یعنی کسی شخص کے پاس کوئی ایسی چیز ہی نہیں ہے جس سے وہ نماز کا جس سے وہ اس نجاست کا ازالہ کر سکے نجاست کو زائل کر سکے تو اب وہ کیا کرے وہ نماز ویسے ہی پڑھ لے اور اس کو لٹائے نہیں اور جو آدمی اور وہ آدمی جو نہ کپڑے پائے تو وہ نماز پڑھے ننگے ہونے کی حالت میں بیٹھ کر اشارہ کرے رکو اور سجدے کا بیٹھ کر اشارہ کرے صلی اور یانن قاً یو سجود بیٹھ کر نماز پڑھے اور رکو اور سجدہ اشارے کے ساتھ کرے وہ انصل کا امن اجزا ہو لیکن اگر کسی ننگے شخص نے کھڑے ہو کر نماز پڑھ لی تو اس کی نماز ہو جائے گی افضل لیکن اول پہلی صورت افضل ہے یعنی بیٹھ کر اشارے کے ساتھ نماز پڑھنا افضل ہے کیونکہ اس صورت میں اس کا سطر کا زیادہ پوشیدہ ہونا ہے اس کا سطر پوشیدہ رہے گا تو دیکھیں اس میں نجاست اگر کپڑے نہیں ہیں تو نماز معاف نہیں ہے ننگے ہونے کی حالت میں ہی نماز پڑھے گا اور آگے فرمائے کہ وہ وسخلا ید خلو فیحہ بنی اب نیت کرے نماز کے لیے جس کے اندر داخل ہو رہا ہے ایسی نیت کے نہ فاصلہ ہو اس نیت کے درمیان اور تحریمہ کے درمیان کسی عمل کا یعنی جو ہی نماز کی نیت کرے تو فورن تکبیر تحریمہ کہہ کر اس نماز میں شامل ہو جائے ایسا نہیں ہے کہ بھئی نیت کرے پھر کوئی اور کام کر لے کسی سے تکلّم کر لے کھانا کھا لے پھر دوبارہ نماز شروع کر دے اب اس نی یہ نیت ختم ہو جائے گی بلکہ نیت کرنے کے ساتھ ہی فوراً نماز میں بھی داخل ہو جائے اگلی شرط بیان کی کہ وہ یستقبل القبلہ تھا اور پھر قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے اللہ عں فن مگر یہ کہ خوف والا ہو یعنی اگر اس کو کسی دشمن کا خوف ہے فع یوسلی الا جی حتن پھر جس جہت کی طرف بھی قادر ہو عذر کے پائے جانے کی وجہ سے پھر اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھ سکتا ہے بس نماز پڑھ سکتا ہے الای جی حتن قادرا جس جہت کی طرف وہ قادر ہو ف اگلا مسئلہ بیان کیا فَنشتہ ف انشتباحت علیہ ہل اگر کسی شخص پر قبلہ مشتبہ ہو جائے یعنی اس کو نہ پتہ چل رہا ہو کہ قبلہ کدھر ہے اور کوئی بتانے والا ولی سا بھی حضرت میں یس اور کوئی ایسا شخص بھی حاضر نہیں ہے کہ جس سے وہ قبلے کے بارے میں سوال کر لے جس سے وہ قبلے کے بارے میں سوال کر لے تو اب اجتحادی وسلّہ اب یہ شخص اجتحاد کرے اور نماز پڑھے وہ ان عالم اللہختہ بس اگر اس کو معلوم ہوا کہ بے شک اس نے خطا کی بعد اس کی کس نے نماز پڑھ لی تھی نماز پڑھنے کے بعد معلوم کیا کہ نہیں قبلہ تو اس طرف نہیں تھا قبلہ تو کسی اور طرف تھا تو اب فرمایا اس کی نماز ہوگی یہ فلا یادا علیہ اب اس پر اعادہ نہیں ہے وہ ان عالم ذالقا فخوف اس اور اگر اس کو نماز کے اندر پتہ چلا کہ بھئی آپ قبل کی طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھ رہے قبلہ اس طرف ہے اور آپ دوسری جہت کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں تو اب استد استدارہ علا قبلہ تھی تو یہ پھر جے نماز کے اندر ہی قبلے کی طرف اور باقی نماز پر بنا کرے نماز کو نئے سرے سے نہیں پڑھے گا یہ ہم نے باب باب و شروط اللّی باب و شروط الصلاط مکمل کیا ہے اور اگلا باب ہے باب و صفت الصلاۃ انشاء اللہ تعالی ہم اگلے سبق میں اس کو پڑھیں گے اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جزاک اللہ